На вході до першого поверху торговельного центру охоронець перевіряє у відвідувачів наявність сертифікату про вакцинацію. У магазині перевіряючи просять працівників показати журнал вимірювання температури. Це наш температурний скрині. Та угу. ну, я, я котрий сьогодні на сміня. Ну і сотрудник отримання. Пропрацьовуємо поверхності. Через кожні дві годинки для того, щоб не підпадати самі для небезпеки і також не підключати відвідувачів. Кожного дня, при приході на роботу, вимірюємо температуру. Працівники вакциновані? Звичайно, два вакцинованих, повністю зелений сертифікат. Я поки що не вакцинована, але в мене є ПЛРТС. Перевірили також кав'ярню біля кінотеатру у торговельному центрі. Відпускають маски, всі розходні матеріали, мішалки, трубочки, всі в одноразовому, так це представлено, все в одноразовому. Температурний журнал він нам показали, антисептики є. По-перше, обслуговування тільки в масках, по-друге, це постійна дезінфекція. Раз в одну годину ми дезінфікуємо руки в перчатках. ...раз у дві години дезінфекція поверхності. Е, в разі скупчення тобто черги розділення на дві... ...каси, тобто на дві колони, щоб зберігалася дистанція як мінімум півтора метрі». До кінотеатру пускають лише вакцинованих відвідувачів. «Ми працюємо по всім нормам чинного законодавства, тобто Моїх працівників є сертифікати. Вони всі зробили дві дози вакцини. До ще до початку червоної зони. Також ми запускаємо людей, котрі заходять в кінотеатр. Наприклад, якщо у нас зараз працює пункт вакцинації, то це безглуздо, так усіх запитувати. Ми запитуємо тільки на вході в зал, а також на продажі напоїв та сників. А після того, як у вакцинації 5 він завершує роботу, то можна потрапити на територію кінотеатру, там є спеціальна стрічка, так? От. можна потрапити тільки при наявності двох сертифікатів від COVID. Наступне – це тест ПЦР, якому не більше 72 годин. І третє – це, якщо у вас є ...довідка про те, що ви перехворіли на ковід і вам наразі не потрібно робити там вакцинування». В одному з магазинів працівники не змогли надати журнал вимірювання температури. Намагались заповнити, вийшовши на склад. Втім, їм виписали штраф. «Ні одного записи у вас нету за сьогодні. Ні те, що ви температуру зробили, не те, що ви провели вологоприбирання обробок. Продавчиня відмовилась коментувати це. Загалом перевірили 14 промислових магазинів, один ігровий зал, кафе та кінотеатр. «Згідно постанови Кабінету міністрів України 12.36, у червоній зоні промислові магазини, розважальні центри, кінотеатри та інші заклади там, громадського харчування, готелі працюють тільки при умові, що вакциновані 100% співробітники два рази повна вакцинація і мають зелений сертифікат, так, також і відвідувачі. Є певні порушення, такі як відсутній контроль за проведенням температурного скринінгу чи вологового перебування наприклад, спосередньо в магазині. За це виписані протоколи та повідомлення про розгляд справи, які відбудуться завтра. За результатами перевірки виписано два штрафи та складено чотири протоколи. Валентина Гурова, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.